ננסה לתת לנו קצת יותר ניסיון בהמרה בין רדיאנים למעלות ומעלות לרדיאנים. רק לצורכי חזרה נזכיר לעצמנו כעת את היחסים, ואנחנו תמיד נעשה את זה כאשר נרצה לעשות המרה בין השניים. ואם שלם, שלם של המעגל, כמה רדיאנים זה יהיה? אנחנו יודעים כי היקף שלם של מעגל זה שני פאי רדיאנים. לכמה מעלות זה באם אנחנו סיבוב שלם של המעגל? אנחנו יודעים כי זה 360 מעלות. ואנחנו יכולים לכתוב זאת גם עם הסמל של המעלות, או שאנחנו לכתוב זאת כך? ולמעשה זה מספיק מידע עבורנו, כדי לחשוב על כיצד להמיר בין רדיאנים למעלות. אם אנחנו רוצים לפשט את זה מעט יותר, אנחנו יכולים להתחלק 2 בשני אגפים, ונקבל כי פאי רדיאנים שווה ל-180 מעלות. זה דרך נוספת לחשוב על כך, כי, כי מחצית יקפו של מעגל זה פאי רדיאנים, הקשת ששייכת לזווית הזאת היא פאי רדיוסים, וזאת היא 180 מעלות. ואם אתם באמת רוצים לחשוב על כך, כמה מעלות יש ברדיאן, אתם יכולים לחלק את שני אגפים בפאי. אם תחלקו את שני אגפים של זה בפאי, אתם תקבלו רדיאן אחד. צריך לעבור כאן מרבים יחידים. רדיאן אחד שווה ל-180 חלקי פאי מעלות. כל מה שעשינו כאן היה לחלק את שני אגפים ב-Pi. ואם אתם רוצים לדעת כמה רדיאנים יש במעלה אחת, אתם יכולים לחלק את שני 180 כי מ-Pi 180 רדיאנים שווה למעלה אחת. זהו זה. כעת אנחנו יכולים להתחיל להמיר. נמיר 30 מעלות לרדיאנים. נחשוב על זה. נכתוב זאת כעת, זה אולי יזכיר לכם ניתוח יחידות, שאולי עשיתים כאשר עשיתם לראשונה אמרת יחידות, אבל זה עובד גם כאן. נכתוב כאן 30 מעלות, הראש שלנו אוהב לעבוד ככה, אנחנו מעדיפים לכתוב כאן את המילה מעלות. אם אנחנו רוצים להאמיר לרדיאנים, אנחנו באמת רוצים למצוא כמה רדיאנים יש במעלה. בואי נכתוב זה כאן, אנחנו רוצים לחשב כמה רדיאנים יש לנו למעלה. ולא באמת חשבנו כמה זה באמת. אבל אנחנו רואים כי היחידות מצטמצמות כאן. ויש לנו כאן מעלות כפול רדיאנים, חלקי מעלות. המעלות התבטלו כאן ונשאר רק עם הרדיאנים. אם נכפול זה 180 מעלות, וזה נובע ישירות מהדבר הזה كان. פיי רדיאנים لكل 180 מעלות, או פיי חלקי 180, רדיאנים חלקי מעלות. וזה יצא בסוף, נקבל 30 כפול פיי חלקי 180. 30 כפול פיי חלקי 180. ואת זה ניתן לפשט ל-30 חלקי 180 זה שישית, כלומר זה שווה לפיי חלקי 6. נכתוב את היחידות האלה כאן, זה 30 מעלות וזה שווה ל-πי חלקי 6 רדיאנים. נלך כעת בדרך השנייה. נחשוב על זה באם יש לנו פי חלקי שלושה רדיאנים. ואנחנו רוצים להמיר זה למעלות. מה נקבל אם להמיר זה למעלות? כאן אנחנו רוצים לח... לחשב זה. כמה מעלות יש לנו ברדיאן? דרך אחת לחשוב על כך היא חישבו על ה-πי ועל 180 لكل 180 מעלות יש לכם פי רדיאנים. 180 מעלות חלקי פי רדיאנים. למעשה זה דברים שווים. בסופו של דבר אתם מכפילים את הכמות הזאת באחד, אבל אתם משנים את היחידות. הרדיאנים מתבטלים והפאי מתבטל, ונשאר עם ה-180 חלקי 3 מעלות. 180 חלקי 3 זה 60. ואנחנו יכולים לכתוב את זה, את המילה מעלות, או שניתן לכתוב מעלות, כמו שזה كان. כעת ננסה לפתור עבור 45 מעלות. מה לגבי 45 מעלות? אם נכתוב זאת, כעת כך, רק כדי שתגבלו את התחושה לגבי זה, לכמה זה יהיה שווה? פעם נוספת, עלינו לחשוב כמה רדיאנים יש במעלה. אם זה כפול... אנחנו יודעים כי יש לנו פאי רדיאנים לכל 180 מעלות. ואנחנו יכולים לכתוב זאת בדרך הזאת, לכל 180 מעלות. וכאן זה יכול להיות מעט פחות ברור מעליו, המעלות מתבטלות, וזאת הסיבה המדיון, אנחנו בדרך כלל כותבים את 45 פי, 180 רדיאנים. למעשה זה נראה לנו עדיף לכתוב הכל עם מילה אחת, עבורנו זה יותר ברור כאשר אנחנו חושבים על במונחים ולא בשימוש בסימון. נקבל 45 מעלות כפול, יש לנו πי רדיאנים לכל 180 מעלות. אנחנו נשאר עם אחרי הכפלה 45 כפול πי חלקי 180. اما لو تتبتلوا واتم نشاره تنراك اي ما راديانين و و ده شوه لما 45.5 90 و هم نصي من 180 از ربع ده شوه ل باي خل 4 راديانين 2 מה זה יהיה במעלות? פעם נוספת עלינו למצוא כמה מעלות הן כל אחד מהרדיאנים האלה. אנחנו יודעים כי יש לנו 180 מעלות لكل פאי רדיאנים. אנחנו נקבל והרדיאנים כאן מתבטלים. הפאי הזה מתבטל אף הוא. ולכן יש לנו מינוס 180 חלקי 2. וזה מינוס 90 מעלות. או שאנחנו יכולים לכתוב זאת ככך, כמינוס 90 מעלות. אנחנו מקווים שכל השיעור הזה עזר לכם, ננסה בהמשך לעשות עוד כמה בעיות, בגלל שככל שתעשו יותר דוגמאות, יהיה יותר טוב, וככה בסוף זה יותר טבעי עבורכם.